تستاهل المدح بنت ترفع الراسي عز الله انها تساوي الف يا ينوفي اللي لها من صادق احساسي ابيات شعر على لحن وموالي اختي وفيها فزعاتها تشهد وجزلات الافعالي. الاسماء الاتصال على صفر خمسه صفر سته. تستاهل المدح بنت انت ترفع الراسي، عز الله انها تساوي الفرجاني. يلوف يلي لها صادق احساسي، ابيات شعر يا ما معي وقفت في كل الاحوالي، يا تاج تاج الحب في الراسي، تلك الوصوفات اللي فيها القافية اختالي، يا شامخة بالفعل والطيب الاكساسي، يا نادره بالكرم كالمزن هماني، يا جوهره بالحسن يا لول يا ماسي، مطروخة الوصف منك الطيب ينهالي، بنت اللي بمجدهم بالع- متواسي بنت اللي في مرقوبه فوق عالي يا لوفي اخت الرجال اللي لهم باسي يوم المواقف وتشهد واف عالي يا اختي المترفه يا ضيم براسي فيك الوصوفه اللي فيها بدافي اختالي والله لو اكتب الابيات الماسي ما اقدر اوصيك او في قدرك العالي والله لو اكتب